Jag heter Eva Timfors och har det stora nöjet att vara socialchef i Götene kommun. Du ska nu få se en film som handlar om evidensbaserad praktik. Och vad är då det tänker du kanske? Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt och inte en metod. Det består av tre delar. Den första delen handlar om brukaren och brukarens erfarenheter, önskemål och situation. Brukaren är en viktig del och ska därför vara delaktig och påverka sina egna beslut. Den andra delen handlar om personalen och professionen och det är där du kommer in. Du med din kompetens och erfarenhet tillsammans med dina kollegers. Den tredje delen handlar om kunskap, den bästa tillgängliga kunskapen utifrån forskning och vetenskap. Forskningen påverkas ju ständigt och uppdateras och därför är det viktigt att vi hänger med. De här tre delarna det är det som gör evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik är en fortsättning på det goda kvalitets- och utvecklingsarbete som du redan medverkat i och där brukaren alltid sätts i fokus. Att vi har lyckats hittills, det kan vi se i de kvalitetsmätningar som har gjorts. Och där har du alla anledningar att känna dig stolt, då götterna oftast finns med i framkant. Använd gärna det här diskussionsunderlaget på APT eller eventuella utvecklingsdagar. Sist men inte minst skulle jag vilja rikta ett stort tack till er som har gjort den här filmen möjlig. Personal inom äldreomsorg och övriga. Och nu är det filmtime. Mycket nöje. Jag har De får hit och dit och då förstår du inte hur ensam jag är. Ja, och Birgitta bor ju nära, men ja. Man är inte klockan kvart i. Kommer inte personalen än. Så hade de inte kommer halv. Ja. förstår ja. det. Ja, så jag på benen. Mm. Ja. Ja. du förstår att jag har blivit så ostadig på mina ben. Mm. Oj, jag vet inte hur det gick till. Ja. Jag bara famlar. Jag bara famlar. Och så toaletten och sen bara jag Mm. Oj, hur ska det här gå? Hur ska det gå tror du? Ja. Oj, oj, oj, oj jag har funderat och funderat på detta. Ja, vi tittar ju till. Det är ja. väldigt många gånger ja, jag vet. Jag vet det Ja, jag är så snälla så. Alltså. Oj, jag vet inte om jag kan bo kvar. Känner jag så trygg? jag funderar på detta, men mm. jag har ju alltid velat bo kvar mm. Men nu känner jag att jag vågar inte sova ja. efter detta som har hänt. Ja. Så vi pratar med Helena, som är biståndshandläggaren. Ja. Är det hon som har varit hos mig tidigare? Ja, det har hon de nog varit, ja, ja, just det. Vi kan ju prata ja. med henne. Vill du göra det? Det kan jag göra. Då behöver jag inte jag bekymra Åh Åh, vad skönt. Mm. Det får du gärna göra. Det får mm. du göra. Då gör jag det. Oj, oj, oj. Hur ska det gå med mig? Det är nog bra, så du ser. Ja. Men om jag flyttar, hur går det då med huset och grejer? här så jag jag olika... Ja, men dina barn är ju så omtänksamma. Det hjälper ju dem med att mm. mm. Jo, det är de ju. De är de blir blir om. Men, men ja. det känns mm. som att bara så mycket. Ja, mm. mm. ah, men de var snälla. Mm. Och Birgitta, hon bor ju närma städ. Mm. Ja, Ja. Ah, då gör du det. Mm. Jag, jag fixar det. Ja, det är jättebra. Vi har ju träffats här hos dig idag, för jag har hört av Berit och hennes arbetskamrater att du den sista tiden har varit väldigt orolig och trillat mycket och du larmar mycket. Hur, hur, hur är det? Hur känner du dig? om man får den hjälpen du har ut så har du ju väldigt mycket hjälp från hemtjänsten idag. Om man tittar lite framåt i tiden, hur tänker du då? Ja, jag tror inte jag kan bo kvar här längre. Nej, Nej. Det är ett annat boende du tänker på. Kanske något ja. särskilt boende. Ja, jag har funderat, jag tror inte jag klarar att, För jag kan inte sova på nätterna förstår du? Jag känner mig lite orolig. Tittar man på ja. en ansökan till ett särskilt boende så dröjer det ju cirka tre månader innan vi kan erbjuda en lägenhet. Ja. Och hur ska vi kunna hjälpa dig under tiden? Jag vet inte. Vill du så kan vi ju prata med min kollega på trapppunkten. Ja. Komma dit någon eftermiddag ja. eller någon förmiddag och fika och vara med på lite aktiviteter. Ja. Det vore nog bra jag tror, mm. att tro för att... Jag kanske ju känna mig så ensam. Nej, nej. nej. Men då, då tittar vi på det här året. Ja. Mm. Du har ju hjälp på morgonen med dina mediciner på ja, morgonen ja. av undersköterskorna. Ja. Jag ser att du har trillat och tagit ja. upp ett sår på benet. Ja. Vill du att vi kontaktar våra sköterska Pia, så hon kan komma och titta på det? Ja. Kan du göra. Ja. Om du kan. Ja. Och sen tänkte jag ut med tanke på att du har trillat några gånger. Mm. Så kanske det vore bra om arbetsterapeuten också kom hit för att titta över hur det ser ut där hemma. Ja, jag tackar tacksam för. Ja. Ja, då, då bestämmer vi så. Mm. Det blir bra. Hej, hej, hej. hej! Jag har gjort ett hembesök hos Rut Och det mm. har ju varit lite bekymmer de senaste veckorna. Okay. Idag på hembesöket så sa ut att hon gärna ville söka till ett säkert boende. Men jag tänker det dröjer ju ett tag innan hon kommer att få en lägenhet. Vad mm. vi kan hjälpa ut med under tiden. Och jag såg idag Bodil att... Det kanske vore bra med ett hembesök för dig, för att hon har ju ganska mycket matte med mamma som ligger. Ja, precis. Jag var ju hemma hos henne för ett tag, så då pratade vi lite om det, men då vill hon ju inte göra några förändringar så heller. Utan, och även duschpan pratar vi om, så att hon, hon är lite ostadig sådär. Ja vi avvakta lite och, och men nu kanske det är lite bättre läge om om man har trillat flera gånger nu. Så. Ja, jag, jag tror att det, mm. det vore bra. Ja, precis. Mm. Och Pia, hon har ju trillat i natt, vad jag förstod. Ja, och jag såg jag. att hon hade ett stort skrapsår på benet. Om du vill det, titta på det. Det jag ska jag naturligtvis göra. Vi fick ju, förra veckan så fick vi faktiskt ett mejl om att kommunen hade handlat upp några nya förband. Som skulle vara väldigt bra för såna här lite ytliga skador. Ja. Men jag ska gå in och kolla på sårwebben och se så att vi får rätt förband. Men kan vi åka tillsammans? Ja, du och jag bodde jag just i middag. Så säga det. Ja, så kan vi kika tillsammans och se lite vad vi kan göra för henne. Gör ni? Ja, vad bra. Vacklyckan står det där. Ser du det? Du ja. kan gå in före mig. Hur ska du se Åh, oh. ja. ja. Det är väl i Nej, då jag tror ja. det. Varför tar vi gå nu då? Jag tror vi ska gå in här, skulle du se, man. Vacklyckan står det där. Ja. Och välkommen, det kan inte vara bättre. Mamma, vi hittar någon här. Ja, det kommer det ja. naturs. Hej, välkommen till bakligen. Amanda, heter jag. Ja, hej. jag jobbar här. Jag är rut, tack så mycket. Hej, hej, hej. Hej rut. Asser, det jag. Ja, hej. Jag jobbar här också. Rut. Ja. Hej, Asser. Hej, Amanda. Hej, är din lägenhet, i rut? Mm. Har du sett? Det står ju till och med ditt natt, Ja, är det är mitt nya hem nu. Ja, mm. ja, där står det. Skjut Andersson. Ja. Det är här inne vi har ja. gjort i ordning till dig nu. Oj, oj, oj. Det är spännande det. Hur du i din nya lägenheter ut? Ja, min dotter här Birgitta, hon har gjort det så det fint. Det är jättebra. Och mina grejer är det då, mm. få och fotografera. Mm. Så det blir nog bra. Det är ja. klart att det ja. blir mamma, det ja. kommer bli så fint. Ja, jag ja. tror Du bor in i så småningom. Ja. Ja. Ja. Jag, gör det. Ja. jag har ju pratat lite med Berit. I hemtjänsten, din kontaktperson. Ja, det känner jag. men jag har fått lite information av henne och även fått den här genomförandeplanen. Ja, är det där om vilken hjälp jag har? Precis, ja. det stämmer bra. Ja. Det. Och jag undrar om du har någonting att tillägga eller ändra i den? Har jag det? Jo, men du vet mamma, vi pratar om det här med promenader. Du vill ju så gärna ja. kunna komma ut nu när du ska bo på markplan. Ja, förutom. Jag var så rädd att gå ut för att jag ramlar ju också. Mm. Ja. ja. Så är det klart, ja. får jag gå ut så är det ju bra. Ja, det får du. Det är klart. Mm. Ja. Så du får med dig någon vet du. Det är, är viktigt. Är det någon som får du med mig? Ja, men. Mm. Om du önskar det så... Ja. Gör du det? Ja då. Ja. ja. Det blir jättebra så du får frisk duft för då blir ja. du piggare också vet du. Ja. ja, det blir jättebra. Är det någon speciell tid du tänker på? Om det är förmiddag ja, eller Kanske på efter, efter jag hade ätit lunch någon gång fram mm. på eftermiddag. Mm. Det nog Ja det vore nog bra. Mm. Jag tror, ja. Då skriver jag i det här. Ja. Då vilar du gott sen vet du när du har fått frisk luft. Ja. Mm. Ja. Hur har det gått med ditt sår på benet? Jo, Det gör lite ont mm. men det har blivit lite. Jag trodde på det ju inte längre. Nej. Jag pratade med sköterskan och hon sa att du hade fått ett förband där. Ja, ja. ja. ja. För det, vi får tro att det blir bra. Ja. Mm. Det Ju lite ont där, men. Ja, ja. Precis. Ja. Men jag tänkte längre fram att vi skulle ta kontakt med sjukgymnasten. Ja. Med lite balansträning. Mm. Ja. Ja. Ja. Det låter jättebra. Ja. Ja. För du kanske är lite rädd och orolig ja, jag nu är skärd, och så. jag är lite rädd. Jag är lite rädd för att jag bara ramlar och vet, jag känner mig lite där i benen. Mm. Du har säkert lite yr också, ja. man vet, och då är balansträningen jättebra. Ja, och det, det tackar jag för, mm. ja. För sjukgymnasten, det är hennes område, så hon ja. är duktig på det. Ja. Så då kan hon visa dig lite övningar och ja. det du behöver träna på. Mm. Jättebra. Ja vad skönt. Men får jag den hjälp jag hade förut? Jajamän. Ja, men. det får du. Ja. Är det något annat du tänker på utöver det här som du vill ändra på? Ja, Jag hade ju jag har tänkt lite på tvärtstuk. Jag var i källan i huset. Mm. Så jag vågade inte gå ner så. Få personalen och be lite. De hjälpte mig med det. Men jag vet inte, kanske att jag kan vika tvätt. Men en bra idé, mamma. Tycker du det? Det var väl toppen, då får ja. du någonting att pyssla med ja. också. Jo, men det, blir no det behöver vi nog. Ja. Och då får du det som du vill ha, ja. det. du är lite noga ja. med det där. Ja. För jag känner ju ingen här. Nej, Nej. Du, du kommer bo in dig och du ja. får lära känna dem som bor ja. här. Och tvättstugan ligger i samma ja. plan, det är bara nedanför korridoren. Ja. Så vi kan ju visa dig. Ja, det får du göra. Så hon inte fördärvarna att för vad det ju är inget. Nej, du tror inte det. Nej. Nej. Nej. Nej. <laughs> ja, hon det var skydd. Det var skydd. Ja. Ja, ni verkar så trevliga så. Alltså. Ja. Ni verkar så trevliga så att jag tror det oh, det blir nog bra självklart ja. mamma. Jag lovar det kommer ja. bli så bra. Ja, vi ja. tro det. Mm. Ja, ja. bra. Vi hade inflyttningssamtal med Ruth Andersson idag mm. som flyttade in i förmiddags. Vi gick igenom genomförandeplanen som hon hade fått med från hemvården. Mm. Hon, vi gjorde lite justeringar i den. Hon hade ju slagit i benet och hon önskade att få gå upp promenader. Och sen, men vi tänkte även att, hon, att vi skulle ta kontakt med sjukgymnasten. Så att hon kunde få träna lite balansträning. Ja, men det kan nog vara bra. Mm. Och sen, men hon känner sig väldigt, väldigt orolig och ensam. Så där vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Har du några förslag? Ja, vi skulle ju kunna pröva med taktil massage mot hennes Ja, just det. För det har ju du utbildning i va? Ja, precis. Men vi kan ju testa med det fram till uppföljningen om sex månader och se om det hjälper någonting. men det kan vi göra. Så tar jag kontakt med sjukgymnasten. Ja, det blir jättebra. Då går jag och frågar ut vad hon tycker. Ja Rut, nu sitter vi här efter sex månader. Ja, oj, är det så lång tid? Har det gått så lång tid? Ja, ja. det går ja. fort mamma. Ja, det är för ja. det förmärkligt detta. Ja. Hur tycker du att det har gått för jo, dig? Jo, jag tycker nog att det har gått bra. Mm. Eller vad säger du? Ja, det är ju mer än vad du gjorde, vad vi kommer överens om ja. från början. Du blir ju pigna på dig så himla snabbt. Ja. Efter balansträningen ja. och gånger. Ja, tycker du det? Ja. ja. Jag, jag känner mig lite, lite piggare. Ja. ja, det blev ju mycket bättre efter du fick den här taktila ja. massagen. Med. Ja. Mm. För du var ju så orolig ja. i början. Där. Ja, jag var där. Mm. Men det. Men jag har tagit hand om mig så mm. bra. Mm. Ja. ja. Att det fick lägga så bara och, och blev ompysslad, mm. det var skönt. Där. Du behövde nog det, mamma. Ja, ja. det har hjälpt lite mot din ensamhet. Och ja. Där du hade, ja, det var lite jobbigt för ja. dig där mm. För nu har jag ju träffat Ingrid. Hon ja. bor ju, henne träffades första dagen vi satt ja. bredvid bevande, förstår du? Och hon, vi hade gemensamma bekanta. Ja, du upp, och också uppväxt i helikis. Mm. Ja. Och det är så märkligt att vi inte har sett varandra förut. Ja det är så märkligt. Ja. Men nu går vi ju ut och promenerar och grejer. Och... Ja ni håller ju, ni håller samsnitt ni ute och ja. plockar blommor och ja. håller på i det här trädgårdslandet. Ja. Och, och ni har det, ni har det bra. Ja. ja Ingrid hon planterar ju, vi planterade ihop och planterar blommor och jag lite. Lite mer ätliga saker. Ja. <laughs> ja. Det är så ja. olika men ni kommer ju bra överens. Ja. Ja. Det är ju trevligt. Ja. Mm. Mm. Är det något annat du vill lägga till i genomförandeplanen nu så här i efterhand? Mm. Du känner ja. att... Nej, men jag tycker det här fungerar bra. Men jag tror att, att en del tror att jag är ensam fortfarande. Mm. Så de kommer att nästan tjata lite om det är så som händer. Mm. Så Som... att du tycker nästan att det blir för mycket? Ja, ibland tycker jag att bland... man mm. bara sitta och prata mm. med Ingrid. Ja, ja. Oh. det kanske var mer den här oron och att du känner dig så ansam. Ja. Den har vi... Den har du, ja. för du ringer inte alls så mycket mamma till mig som du gjorde tidigare heller, det har blivit så mycket bättre på det ja, viset att du ja. vi är tryggare. Ja, det, det har jag mm. inte tänkt på förut, Nej, men så är det nog jag. Bara, så är det, jag inte så mycket förut, jag så var det. Mm. Ja. Det var nog mycket som hängde på det. Ja, det var mm. nog så. Ja. Nej, men jag tycker alltid att det är riktigt bra. Mm. Ja. Ja, vi är ju här för dig vet du. Ja, ja. Säger, ja men det har jag verkligen märkt. Ja, och det känns så bra. Vad bra. Ja, för jag trivs här. Det, det känns bra för oss också. Ja, vad roligt. Mm. Vad roligt. Ja, tack så jag har.